Hej, jag heter Gustav Josefsson Tadda och det här är den sista delen i den här decembermånadens utforskande av nätverksorganisationer. Jag har pratat i ett bloggvideo-inlägg för ett par veckor sedan om hur vi faktiskt är nätverksorganisationer. Det är något som redan har hänt. Och det betyder att vi inte riktigt kan eh, diktera hur vår organisation ska se ut utan snarare behöver vi lära oss att beskriva dem och uppdatera dem och se dem som någonting som alltid är i förändring Steg två var att jag skrev ett blogginlägg förra veckan här om transparens som standard om hur vi kan skrota e-mail och, och, och faktiskt använda nya digitala verktyg för att lägga ut all vår kommunikation i öppna forum, i öppna kanaler. Så att vem som helst kan delta i vilken konversation som helst. Vilket möjliggör för initiativtagande. Vilket inkluderar eh, medarbetare och som ökar beslutsfattandet. Och det är det som dagens avsnitt handlar om. Beslutsfattande. Hur kan vi göra för att vem som helst ska kunna fatta beslut om vad som helst? Så varför måste vi hitta nya sätt att prata om beslutsfattande? Jo, det första är att vi har redan förändrat sättet som vi fattar beslut Det är inte längre chefen som, av, chefen som får mandat av chefen som får mandat av chefen som får mandat av chefen som har fått det från aktieägarna utan vi vet idag att i de organisationerna som vi jobbar i så fattas beslut genom förankringsprocesser genom att alla ska vara delaktiga alla ska kännas att de får vara med Det finns en mängd av, av informella hierarkier och informella strukturer som vi måste följa för att kunna Beslut, så, att, så att det är inte längre det som vi gör på pappret och därför kanske vi behöver synliggöra hur vi ska prata om beslut. Det andra är att allt eftersom vi pratar om värderingar att vi ska göra det som vi tycker är viktigt ja, då måste vi börja prata om beslut för värderingar kommer till liv när? Du får omsätta dem i beslut. En organisation där medarbetare inte får vara med och fatta beslut är en organisation utan värderingar. Och den tredje är såklart att vi måste öka takten i hur vi tar beslut på grund av den förändliga världen vi lever i. Och då kan vi inte ha för omständiga och krångliga processer, framförallt kan de inte vara för hemliga eller otydliga. Så vad behövs göras för att fler medarbetare ska kunna fatta fler beslut om det som de vill och behöver fatta beslut om? Jo, det första är att börja prata om det. Alltså vi behöver tydliggöra hur ser beslutsfattande ut i den här organisationen? Att med regelbund, på regelbunden basis träffas och prata om hur auktoritet fungerar och hur beslutsfattande fungerar i den här organisationen. Och när man väl har gjort det, om man kanske gör det någon gång om året, ett par gånger om året, någon liten workshop, då kanske vi skriver ner det också. Vi skriver ner vad är våra principer för hur beslut ska fattas. Hur behöver man söka råd? Hur behöver man informera? Vad behöver man ta hänsyn till när vi fattar beslut här? Inte bara det, vi behöver en process för att ändra vår beslutsfattande process det låter jävligt meta, men, men det där har vi redan alltså i, i en hierarkisk organisation så kan min chef fatta beslut om att ändra vilka mandat jag har att fatta beslut så hur kan jag påverka min möjlighet att ta beslut? Hur kan jag påverka processerna i hur vi tar beslut? Så att vi inte, som det ofta handlar om, en ledningsgrupp ska ta in en extern konsult som ska genomlysa företaget och säga Så här ska vi fatta beslut numera Så här ska vår organisation se ut numera Utan gör det någonting dynamiskt och någonting där jag kan ta initiativ för att förändra de processer som styr mig En grundsten i ett, ett sådant här sätt att tänka, är en, en advice process, eller en rådgörande process. Alltså det, det är idén om att vem som helst ska kunna fatta vilket beslut som helst, bara de söker rätt råd. Eller, först och främst så måste jag ha ett initiativ, jag måste vilja någonting. Och jag måste vara villig att ta beslutet, och jag måste vara villig att ta ansvar för att ta, ha tagit det här beslutet. Om jag vill ju göra detta, då kan jag söka råd från de som är experter inom området. Det kan vara internt, det kan vara externt. Sen behöver jag söka råd från de som påverkas av beslutet, alla stakeholders. Och när jag väl sökt råd, då är det mitt beslut att ta. Alltså, vi skriver på papper i en konstitution att så länge jag ser till att göra mig själv den mest informerade medarbetaren om just det här ämnet på i den här organisationen, då är det jag som har mandatet att, att ta beslutet. Man kan säga att det läggs in en due diligence-process. Så här går det till för att du ska förtjäna att få ta det här beslutet. Den här processen behöver du gå igenom. Och en advice process, ni kan googla advice process, det finns massa varianter och teorier om hur man använder det här. Men detta kan vi använda för att också fatta beslut om hur vi ska fatta beslut. Så det här kanske är en grundsten. Men sen säger någon på, på IT-avdelningen att jag vill initiera en, en, en sån här advice process. Jag vill ta ett beslut om hur vi ska ta beslut kring vilka plattformar vi använder. Så att det inte längre ska vara lika fritt. Och då kan den personen söka råd kring de som är experter på just infrastruktur och vilka system vi använder och är de medarbetare som kommer påverka och därför tar ett beslut som ligger till grund för hur ska vi fatta beslut här, vilket betyder att varje medarbetare kanske inte längre har samma möjlighet att fatta beslut, såvida de inte tar ett steg upp och då reviderar hela beslutsfattande processen. Så man kan använda en beslutsfattande process För att eh, dynamiskt skapa nya sätt att fatta beslut Ett annat sånt beslut man skulle kunna fatta är att säga Ja Men skall du ta ett beslut om ett visst ämne Då måste du söka dig till rätt kanal på vår eh, chattplattform Om det är Slack eller om vi använder Lumio eller Microsoft Teams eh, Det här är lite vad mitt förra eh, Avsnitt, mitt förra blogginlägg handlade om Att, att för att jag ska få fatta ett beslut om en viss kundprojekt Då måste jag ha hört mig för I det kundprojektets chattkanal Så vi, vi förlägger beslutsfattande till vissa kommunikationskanaler så, så vi vet att, att så länge jag är uppdaterad i den här kanalen Då är jag medveten om vilka beslut som är i process att fattas och, och, och vilka beslut som har fattats Så, så, att, så att vi lägger till i den här beslutsfattande processen ett sätt att, Vad använder vi för digitala verktyg för att faktiskt informera oss När vi fattar beslutet och att er informera om att vi har fattat beslutet Så därför knyter vi eh, mandat till våra kommunikationsverktyg för att göra det här lite mer konkret. Så skulle jag säga att när ett du ser ett beslut på horisonten så finns det egentligen bara fem olika scenarier. Antingen så är det ditt beslut. Det är bara att ta det. Vissa beslut är bara dina och det är du som ska ta det. Gör det. Två. Det här är ett beslut som jag behöver söka råd om. Alltså, eh, jag kan initiera en, en advice process, jag söker råd från experter, jag söker råd i en viss kanal på Microsoft Teams eller vad det är jag gör. Men jag behöver söka råd av de som kan det här, de som är experter, innan jag tar beslutet. Det är en annan typ av beslutsfattande. Tre. Det här behövs fattas tillsammans För att det behövs skapas en känsla av att vi har ett gemensamt ägandeskap av det här beslutet Så jag behöver samla gruppen som ska fatta det här beslutet och tydliggöra för dem Hur de ska kunna fatta det här Kommer jag det genom konsensus? Kommer vi rösta? Hur går det till när vi sätter oss och, och skapar den här känslan av att vi har fattat beslutet tillsammans? Så tredje B Tillsammans Fjärde det är inte jag som ska fatta det här beslutet utan jag ska bara ge råd och när jag ger råd så ska jag också släppa min, min, min attachment, min, min koppling till utkomsten av den här beslutsprocessen utan bara ifrån sidan ge de bästa råden jag kan ge och sedan lita på att någon kommer sätta sig in i det här bättre än vad jag kan Det är ditt beslut att ta, jag kommer ge dig råd och Räkna med att är de inte bra så ska du inte lyssna på mina råd Och det tredje, det, det femte Informera mig Alltså jag har inget med det här beslutet att göra Jag tänker inte ge dig några råd Det är schysst om du berättar för mig efteråt vad du har tagit för beslut I svenska organisationer, väldigt förankringsbaserade organisationer så har vi en tendens av att fråga råd om varandra inte för att vi söker kunskap eller någons expertis utan för att vi vill få bekräftelse vi vill säkerställa att, alla, att vi inte förargar någon att alla är med och för att uppmuntra det egna beslutsfattandet så när någon kommer till dig och söker råd, så är det viktigt att kunna se skillnaden på är det här ett råd sökande eller är det här bekräftelsesökande? Och om det är ett råd, ge kunskap, ge information. Säg, ja men jag tycker att det här är nog ett, ett bra alternativ. Men väldigt många gånger så handlar det om bekräftelse. Och vi behöver bekräftelse. Vi, det är ju okej okay att man ber varandra om bekräftelse. Men när du ser det, vakta dig. Passa dig för att säga, ja men gör så här. Utan istället säg, jag litar på att du kan ta det här beslutet. Jättebra tänkt, jag tror att du klarar det här. Istället för att säga, det är så lätt, för folk kommer framförallt till chefen. Så kommer de och säger så här, ja ah, men ska jag göra det här eller det ah, Ja men det är det här, för att det... Det är uppenbart vilket som är det rätta beslutet, men varje gång du säger ja, det är det här så säger du ja, du ska komma till mig och få godkänt igen. Och att kunna uppmärksamma att du vill ha min bekräftelse, du vill ha min uppmärksamhet och kunna vända det och säga jag litar på dig, ta det här beslutet, låt mig bara veta vad du har beslutet. jag Gör ett litet kort, kvickt blogginlägg om hur vi ska totalt revidera beslutsfattande organisationer. Jag vet inte. Jag hoppas att det här har gett en liten cocktailversion av hur man kan tänka om vad gäller beslutsfattande. Det räcker inte med nya sätt att tänka på roller. Det räcker inte med nya. Eh, transparenta system för att kommunicera Och det räcker inte bara med eh, beslutsfattande eh, En grundpelare för att allt det här ska funka är Vi behöver eh, ha iterativa processer Ni behöver jobba med Scrum eller Alli, Lean eller Agile Eller vad, vad det nu man har i, i biblioteket att, att göra saker och att reflektera över vad man gör Medan man gör det så att man kan göra om det för att fler ska kunna ta beslut om vad som helst, så behöver vi ha en fungerande reflektionsprocess så att vi hela tiden lär oss. Vi behöver också fungerande processer för våra relationer. Hur vårdar vi våra relationer och hur vårdar vi vårt förtroende för varandra? För om vi inte har det mänskliga förtroendet för varandra så kommer det bli svårt att låta fler få vara med och ta beslut, lite som de vill. I sin yttersta form så betyder det att vi behöver en konfliktlösningsprocess. Jag hävdar att alla organisationer borde ha en nedskriven, konstituerad eh, konfliktlösningsprocess. Om du tar ett beslut som jag inte tycker om, hur går det till för att jag ska invända mot detta? Och slutligen, vi måste jobba utifrån gemensamma värderingar, gemensamt syfte och ha en ständigt pågående, pågående konversation om vad som är viktigt för mig och vad som är viktigt för oss för om vi inte skapar känslan av gemenskap och att vi ska åt samma håll så blir det också väldigt svårt att skapa transparenta organisationer där fler får vara med och ta initiativ och ta beslut Det här var allt för den här vändan det här nedslaget under december 2019 kring nätverksorganisationer. Och vi kommer försöka summera det här genom en livesändning på Facebook på torsdag den 19 klockan 20.00 där ni kan ställa uppföljande frågor på eh, allt jag babblat om i det här klippet eller vad jag har skrivit i tidigare eller eh, gjort i tidigare videoinlägg Så kom med era frågor! Vad, hur ser framtidens organisationer ut? Har ni några erfarenheter? Har ni några åsikter? Eh, så ska jag försöka eh, utveckla, dyka vidare in i det här ämnet en liten Intim live-sändning på torsdag. Vi ses då!